Kas teadsite, et meie teiega elame kasvones? Te küsite, kus see kasvone siis on? Ots see on nähtamatu. Aga selles kasvones läheb aina palamaks. Tere, mina olen Ott Maidre ja tere tulemast vaatama videoõpsi keskkonna teemaliste videosarja. -te Selleks, et mõista, miks kliima praegu soojeneb ja kuidas see meie elu mõjutab, on vaja esmalt õppida tundma kahte nähtust. Süsiniku ringed ja kasmoone efekti. Esmalt süsinik Mida see süsiniku ringe võiks tähenda? Süsinik on keemiline element, mis võiks teile keemetundides tuttav olla, aga ringe. Ilmselt süsinik ringleb, liigub ringi kuskil. Aga mis selle süsiniku ringlema paneb? Selleks tuletame natukene meelde keemet. Süsiniku tähistakse tähega C. See asub perioodilis tabelis neljandas A rühmas ja teises perioodis. Ja see teeb ta hästi sõbralikuks. Mis mõttes sõbralikuks? Kuna ta on neljandas A rühmas, siis ta on välimses kihis neli elektroni. Ja tänu sellele saab ta moodustada palju erinevad keemilisi sidemeid teiste elementidega. Mida need sidemed tähendavad? Sisuliselt just seda, et ta jagab oma väliskihi elektroni teiste elementidega. Sharing is caring. Ja kuna süsinik on väike element ja talle meeldib erinevad sidemeid luua, siis ta on väga populaarne. Ta on üsna laialdiselt levinud elusorganismides. Näiteks inimese kui massist, see tähendab, kui inimese seest vesi välja võtta, ja inimene ära kuivatada, siis 50% oleks sellest süsinik. See tuleb sellest, et süsinik on keskne komponent peomolekulides. Peomolekulid on näiteks süsivesikud, lipiidid, valgud, nukleinhapped. Ja need peomolekulid on põhimõtteliselt ehituskivid, milles kõik elusorganismid koosnavad. Seega süsinik on kõigis elusorganismides. Loomad, taimed, seened, vetikad bakterid, mis iganes. Kõigis on neis süsiniku. Vaatad lehmakarja aasal? Süsinik. Vaatad ilused mängimetsa? Süsinik. Jalgpalin fännid laamendavad tribiinil? Jee, yeah! süsinik. Aga kui elusorganismid surevad, siis selles, mis alles jääb, on ka süsinik. Sõri mõrvari tükkeltat laib? Süsinik. Puuhalg? Süsinik. Ja nafta ja maa kaas? Ka süsinik. Miks on naftase maakaasis süsinik? Sest need on tekkinud miljonid aastaid tagasi elanud taimedest ja loomadest nagu sõnajala metsad ja dinosaurused. Ja nemad koosed ta süsinikust. See pärast nimetakse naftat maakaasi kivisütt põlevkivi fossiilseteks kütusteks. Olgu, olgu! Saime vist aru, et süsinik on igal pool. Aga nüüd vaatame seda joonest. Mis siin toimub? See näitab Kuidas süsinik ringle? Võtame näiteks taimed. Noh, näiteks maal varama juures kasvab õunapu ja selle otsas on õun. Ja õun kooseb igasugu süsiniku sisaldavatest ainetest. Näiteks klükoosist, fruktoosist ja paljudest muudes saharitest. Ehk süsivesikutest. Eks ole? Võibolla olete kuulnud, et taimed kasutavad süsiapegaasi, valgust ja vett, et teha süsivesikuid. Ja selle käigus tekib ka hapnik ja seda protsessi nimetakse footosünteesiks. Ja nii ongi see õun tekinud. Tule mina, ühel poolt, hakka sööma. Näm, näm, näm, näm, näm, näm. Minu organism omastab õunas sisalduvaid süsiniku lagundab neid ja teeb neist omale energiat. Osa sellest süsinikust muutub nüüd süsihapegaasiks Ma hingan selle välja ja see süsinik jõuab tagasi õhku. Osas õunas olevad süsivesikud ei suuda meie seede süsteem seedida. Need tuleb siis välitada. Teate küll, millega? Osa süsiniku säilib meie kehas elulõpuni. See vabaneb alles siis, kui me ära suremad. Ja erinevad mikroorganismid hakkavad meid lagundama. Ja ka sealt vabaneb süsiappe kaas. Aga kui keegi meid ära sööb, siis rändab energia süsiniku ühenditena järgmisesse organismi, kes meid ära sõi. Osa sellest süsinikust jõuab lõpuks mulla koostisesse. Seda süsiappe mida meie või muud loomad välja hingame, kasutavad jällegi taimed, vetikat fotosinteesis. Ja nii seovad nad süsiniku jälle enda sisse. Lisaks lahustub väga suur hulk süsiappe kaasi ja aeg ajalt vabaneb sealt. Ja nii see süsinik ringleb. Seda kutsutaksegi süsinikuringeks. Süsinikuringe käigus liigub süsinik organismide mulla, kivimite, vee ja atmosfääri vahel. Aga vaatame nüüd seda osa süsinikust, mis on atmosfääris. Süsiniku on mitmes kaasis, aga keskendume süsiappe kaasile, ehk süsiniktioksidile. Selles molekules on süsinik seotud kahe hapniku aatomiga. Ja kui ma nüüd ütlen, et atmosfääris ehk õhus, meie ümber on süsiaapegaasi umbes 0,04%, siis tekib küsimus, kas seda on vähe või palju. Mõnes mõttes ju on nüüd vähe, sest hapniku on ligi 21% atmosfääris ja lämmastiku on lausa 78% atmosfääris. Samas 0,04% atmosfääris on tegelikult 2,996 korda 10 aastnes 12 tonni süsiapegaasid, ehk ilgemalt palju. Kui mõeldas, et üks sõiduauto kaalub umbes 1 ton, siis saame aru, et süsiapegaasi kogus on väga-väga suur. Aga võrreldes lämmastiku ja hapniku kogusega õhus on süsiapegaasi kogus ikkagi väike. Iga hul siin kehtib mõte, isegi väga väike asi võib maailmas väga, väga palju mõjutada. Ja siin tuleb mängu efekt. Mõelga korraks, kasvuhoonele. Kui sa astud suletud kasvuhoonesse, siis seal on oluliselt soojem kui välja. See on sellepärast, et sinna asus just kõige kuumem inimene. Aga miks? No, Vaatame seda joonist. Mida me siin näeme? Päikesed kiirgus pääseb läbi klaasi sisse, neeldub mullas ja sealt eraldub soojus. Aga see soojus ei pääse enam välja. Niimoodi läheb kasvoone järjest soojemaks ja soojemaks. Aga teeme nüüd nii, et kasvoone kile või klaaside asemel on süsiappe kaas ja peenrasemel on maagera. Mis siis juhtub? Päikesed kiirgus tungib läbi atmosfäri, neeldub maapinnas Ja eraldab seal soojusena, aga kaasid ei lase maageralt üleliiksed soojust välja, vaid peegeldavad selle maagerale tagasi või neelavad endasse. Selle tulemusena hakkab maagera soojama nii nagu kasvoonegi. Ja seda nimetatakse kasvoneefektiks. Ja kaavased, mis põhjustab kasvone efekti, nimetakse teda kasvone kaasideks. Üheks olulisemaks kasvane kaasiks ongi süsiappe kaas. Kõikidest kasvane kaasidest põhjustab just süsiappe kaas umbes 64% kliima soojenemisest. Seega on ta hulk küll väike, aga tal on väga suur mõju meie planeedi käekäigule. Aga ei kasvone efekt ega süsihapegaas ega süsinikringe ei ole ise halvad. Ilma kasvone effektita poleks elumal üldse võimalik. Ma oleks liiga külm ja elutukivikera või üks suur lumepall. No võtame Marsi, seal pole kasvane kaase ega isegi kasvane efekti. Kas me saame seal elada? No ei saa. Suht kuttu oleme seal. Ehk kasvane efekt on tegelikult eluks vajalik. Samas, kasvane on liiga tugev ja muutub maa palavaks põrguks. Peab olema täpselt paras. Samamoodi on süsiõppe kaas vajalik näiteks taimedele ja vetikatele, kes kasutavad seda endale toidu- ja ehitusmaterjalide, ehk peamolekulite tootmiseks, fotosünteesi käigus. Ka see süsinukringe, mida me enne vaatasime, on täiesti normaalne. See on toimunud nii kaua, kui on olnud elu maal. Aga milles siis probleem üldse on? Viimase 150 aasta jooksul on üks asi järsult muutunud. Mis te arvate, mis? No viimase 50 aasta jooksul on muidugi palju huvitavad asju juhtunud, aga mis on süsiniku ringes muutunud? Üks osa süsinikust on maal, kas mullas või maakorras. Kõige lihtsamateks näideteks on kivisüsi ja nafta. Seal puudub kontakt, atmosfääri ja happniku. Ning see tõttu süsinik on lihtsalt miljonid aastat seisnud seal. See ei ole ühinenud üldse süsiniku ringega, Aga 19. sajand avastasid inimesed, et kui kivi süsi või nafta seest välja võtta, seda põletada, siis saab hirmus palju energiat. Saab panna tehased uugama, rongid liikuma, autot kihutama. Ja nüüd viimase 150. aastaga oleme võtnud miljard tonne kaupa süsiniku maaseest välja, paisanud atmosfääri, üldisesse süsiniku ringesse. Peamised süsiappe ehk süsinikdioksiidina, mis eraldub nende fossiilsete kütuste põletamisel. See süsi kaasa väga suur lisand juba olemasolevale süsinikule, mis on maailma süsiniku Iga aastal paisetakse atmosfääri umbes 33 miljardi tonni süsinikdioksiidi. Iseenesest ei ole süsinikdioksiid otses kahjulik ega keskkonnavõõras ühend. Samas kütuste intensiivse põletamise tulemusena koguneb atmosfääri rohkem süsinik süsinikdioksiidi, kui fotosinteesivad organismid jõuavad ära tarvitada. Aasta sadu püsis süsinikdioksiidi sisaldus atmosfääris ühtlasena, milleks oli umbes 0,03% õhu koostusest. Viimase 150 aasta vältel on aga süsinikdioksiidi sisaldus järjekindlad tõusnud ning praegu on juba ligi 0,04%. Seega kasvane effekt muutub järjest tugevamaks, ehk kliimalähepainu soojemaks. Ja teadlasti hinnangul viib see selleni, et näiteks Eesti keskmine temperatuur tõuseb aasta 2100 praegusega võrreldes 4,3 graadi. Muidugi on maa ajalas varem olnud aegu, kus süsinik dioksiidi hulk on kasvanud ja temperatuur olnud kõrgem kuid kunagi ei ole see muutus olnud nii järsk ja kiire. Aga eriti hull selle asja juures on see, mida rohkem kliima soojeneb, seda rohkem hakkavad teised tegurid sellele soojenemisele kaasa aitama. Näiteks eelmainitud ookened talletavad endas 50 korda rohkem süsiappe kaasi, kui maa atmosfääris on. Ja kui kliima soojeneb, siis mereve temperatuur tõuseb mida kõrgem on mereveetemperatuur, seda vähem suudavad ookinid talletada süsiappe See süsiappe kaas omakorda vabaneb merest ja jõuab atmosfäri. See jällegi omakorda suurendab nii maa kui ka maailma merede keskmistemperatuuri. Ja see omakorda kiirendab süsiappe kaasi vabanemise protsessi. Ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui hakkab, pekki minema, siis läheb rohkem pekki kui arvame. Või näiteks, kui Siberis kliima järjest soojeneb, sulab seal üles igikelts. Seal vabaneb metaan, mis on ka kasvane kaas. See on tuhandeid aastaid jääs kinni olnud, aga nüüd see hakkab sulama, pääseb atmosfääri ja põhjustab veelgi rohkem kliima soojenemist ja veel rohkem igikeltsa hakkab sulama, kuni kõik on... metsas. metsas. See pole viisakas välja öelda, mida ma tegelikult tahan öelda, aga saate küll aru mõttest. Aga miks see kliima soojanemine halb on? See on ju hea, inimestel meeldib soojas olla. Aga mis siis juhtub, kui liiga palju sooja on? Mis siis olukord on? Võtame esmalt maailma mastaabis. Kui kliima sooeneb siis suurtele alade toimub kõrbestumine. Hetkel arvatakse umbes 4 miljonit ruudkilometrit maad muutub kasutus kõlmatuks. Ja 120 000 ruutkilometrit maad muutub iga aastal kõrbeks. Ehk iga aasta muutub ligi 2,7 Eestid maailmas kõrbeks. See tähendab jällegi omakorda haritava maa vähenemist, mis omakorda jälle tähendab, et vähem toodetakse toitu, mis omakorda tähendab toiduhinna tõusu. Elu muutub lõunapoorsetel nii raskeks, et paneb inimesed põhjapoole rändama. Ehk neist saavad kliimapagulased. Seda on juba praegu näha, aga tulevikus on seda veelki rohkem. Ja muidugi tähendab see muutus ka Eestis. See, et meie keskmine temperatuur tõuseb rohkem kui 4 graadi lähema 100 aasta jooksul, tähendab, et talves saab sisulised kevad või sügis. Kevadest või sügises saab varane suvi. Ja suves saab põhimõtteliselt põrgu eeskoda. Lund näeme tulevikus ainult vanadel piltedelt, nii et hüvasti lumesõjad, hüvasti tartu uusa Ja kui kliima nii palju muutub, siis mõned loomaligid ei saa siin enam elada, aga teised mõned võõrligid tungivad lõuna poolt sisse. Noh, näiteks nüüd hülged lähevad siit ära, kuna jääd enam ei ole, aga seest saame asemel näiteks nälked ja shaaklid. Kuna teema on suur ja lai, siis me ei jõua siin kõigest rääkida. Aga minu eest jookseb läbi nimekiri tagajärgedest ja nagu näete, see on väga piik. Ehk tasub vaadata ja uurida iseseisalt, kuidas me hukka lähme. Aga on aeg tõmmata otsad kokku. Meil käis läbi kolm mõiste Süsiniku ringe, kasvane effekt ja kliimasoojanemine. Kuidas need omavahel seotud olid? Meil oli süsiniku ringe, ja kui me põletame fossiilse kütusid, lisame süsiniku ringesse süsiniku. Süsiapegaasid tuleb liiga palju ja liiga kiiresti juurde ja kasvone effekt muutub tugevamaks. Selle tulemusel hakkab maa kliima enneolematul kiiresti soojenema. Ja sellel on väga ulatuslikud mõjud meie kõige eludele. Aga aitäh vaatamast ja elame veel!